خب دوستان عزیز نازنین <تصفح> امیدوارم هرجری دنیا اسیید دلشاد، مغزجوام و تن سالم داشته باشید. خوشبختانه مراحل انقلاب مردمی ایران داره به مرحله نهایی خودش که ریزش دومینویی تاع و در قدرت هست نزدیک میشه. این که انتظار داشته باشیم در هفته اول دوم سوم شاید ماه اول یا ماه دوم نیروهای سرکوبگر ریزش داشته باشن ریزش دومینوی یعنی اینکه پشت سرهم و با شتاب فراوان ریزش داشته باشن دور از واقعیته ولی واقعیت اینه که یواش واش نیروهای سرکوبگر نیروهای دولتی دارن دوچار ریزش میشن <تصفيق> نیروهای سرکوبگر آنچه از دستشون برآمد کردند. یعنی اینکه اگر بیشتر از این هم از دستشون برمیآمد می‌کردند ولی اگر نکردن دلیلش برای این است که نمی‌توانستن بکنن الان نیروهای در قدرت یواشواش با همدیگه درگیر خواهند شد نیروهایی که موافق سرکوب خشن هستند ادعا خواهند کرد که اگر بهشون امکانات بیشتری داده می شود نیروی بیشتری داده میشد، فرصت بیشتری داده می این حرکت رو سرکوب میکردند. و از طرف دیگه کسایی که بیشتر اقلانیت در کارشون هست و بعد از سالها مدیریت یا کار کردن در دولت چیزهایی رو یاد گرفتن یا بر اساس تحصیلشون چیزهایی رو یاد گرفتن بین نتیجه میرسن که واقعا سرکوب جواب این حرکت نیست و باید با مصالحه با مذاکره به نتیجه رسید. و بین این دو گروه در حاکمیت استکاک بسیار زیادی برقرار است و این استکاک بسیار زیاد یواشواش باعث ریزش دومینوی نیروهای در قدرت خواهد شد. چرا که کسانی این که ذره اقلانیت دارن میدانن که این اعتراضات در جنس اعتراضات گذشته نیست این اعتراضات است که به اصطلاح همه مردم درش هستند همه مردم درش شریک هستند این اعتراضات اعتراضیاتی هستش که تمام مخالفان تاریخ جمهوری اسلامی پشت به پشت حمدیه دادند و دور شعار زن زندگی و آزادی جمع شده مرحل ریزشی نیروها به این شکل خواهد بود که کسانی که اقلانیت رو بیشتر مد نظر قرار میدن فرصت بهشون داده میشه از طرف حاکمیت که مدیریت بحران بکنند ولی تازه کار از کار گذشته و این همه خونی که ریخته شده پایمال نخواهد شد در خبرها هستش که فرمانده نیروی انتظامی استان زاهدان یا سیستان بلوچستان برکنار شده این خبری هست خوش به این دلیل که نشان میدهد که نیروهایی که در رأس هرم قدرت هستند استقاک فراوانی دارن و برای پایینک آوردن فشار جامعه مجبور شدن که یک سری امتیازات بدن این انتیازات به نوبه خود نیروهای های مبارز رو روحیه بهشون میده بهشون امکان مبارزه بیشتر میده و از طرف دیگه نیروهای های سرکوبگر رو بهشون روحیهشون رو ازشون میگیره به این معنا که وقتی که میبینن هرچقدر کشدار کردن مثلا فرمانده سپاه یا فرمانده نیروی انتظامی زاهدان یا مال سیستان و بلشستان در چند روز ده ها کس رو کشت ده ها انسان رو به خاک و خون کشید و برای حفظ جمهوری اسلامی جنایت بزرگی رو مرتکب شد وقتی که همکاران این شخص بینند که با تمام این جانفشانی که این برای حاکمیت کرده با تمام فداکاری که کرده مجبور شده که فدا بشه نیروهای دیگر هم میترسند برای اینکه که حرکتهای بیشتری را انجام بدن اینها خبرهای خوشی هست من پیش بینی کرده بودم که اگر حرکت ها تا سه ماه طول بکشه چهار ریزش دومینایی خواهد شد و الان نزدیک به سه ماه رو داریم واردش میشیم از این به بعد شاهد برکناری نیروها و جایگزینی نیروهای خوشنامتر خواهیم بود شاهد باز شدن فضا به صورت نصوی خواهیم بود هرچند که در دادگاه ها باز هم نیروهای تندرو در حاکمیت هستند و با اعمال خشونت با اعمال حکمهای اعدام با تصویب قوانینی که در مجلس فرمایشی هست به اساس حکم اعدام میخوان مردم رو بترسونن ولی واقعیت اینه که عمر رژیم جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این زمستان رو به بهار نخواهد رسید. خبر خواهیم داشت و شادی خواهیم کرد در چند ماه آینده بر اثر سقوط حکومت جمهوری اسلامی و بر اساس باز شدن فضای سیاسی و فضای دیالوگ بین نیروهای مدنی ولی بعد از اون هم خطراتی جامعه رو تهدید میکنه و اون نیروهایی هستند که چه در اپوزیسیون و چه در حاکمیت نیروهای خودسر و تندرو هستند. در داخل نیروهای مردمی هم نیروهای تندروی هستند که بغیر از ایدولوژی خودشون ایدولوژی دیگر را بر نمیتابند و این باعث میشه که استقاکی بینی نیروهای مردمی هم بعد از ریزش جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی بین مردم به وجود بیاد و این نیرو این استکاک به نظر من بسیار بدتر از استکاکی هست که الان بین مردم و حکومت خواهد بود بین استکاک بین نیروهای انقلابی معمولا بعد از خودش یک فضای انقلابی همراه سرکوب رو خواهد داشت که امیدوار هستم ما این رو در این دوره انقلاب نداشته باشیم هرچند همه انقلاب ها بعد از پیروزیشون یک دوره سرکوب و یک دوره خشونت رو دارن ولی امیدوارم که مردم ایران تر از این باشن که این دوره رو داشته باشن برحال ماه دوم خیزش مردمی داره به نتیجه میرسه و ماه سوم داره شروع میشه و این خبر خوشی هست برای تمام آزادی خواهان و تمامی کسانی که در این راه فداکاری کردند استمرار فعالیت های مردمی باعث شده که نیروهای سرکوبگر آنچنان براشفته و آنچنان خسته باشند که یواشواش بخوان نیروهای معقول داخل جامعه حاکمیت رو صحنه بیارند و بخوان که اونها مردم رو ساکت کنن امیدوارم که فریب این دوره هم خورده نشیم فریب خورده این دوره هم نشیم و ادامه مبارزات رو بدیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی به امید آزادی ایران و به امید دیدار شما در کشوری آزاد و در کشوری دموکراتیک